Viorica Dencil, scrisoare durce tre Jean-Claude Juncker, pe tema listelor negre din România. Premierul Viorica Dencil a transmis o scrisoare preedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a cere lemuriri privind ingerinile Comisiei Europene în justiția din România. Consultați varianta în engleză a scrisorii. Reacția -vi Dencil vine după ce Antena 3 a prezentat un document în care apare o listă de nume importante, prin care Comisia European recomanda autorităților să urmărească cu atenie finalizarea proceselor. scrisoarea premierului Viorica Dencil. În calitate de prim-ministru al Guvernului României, am responsabilitatea să apelez la toate pârghile legale, imorale pentru protejarea și promovarea României ca stat democratic în care funcționează separarea puterilor în stat, independența a justiției în care sunt garantate drepturile și libertile fundamentale ale cetanului. Domnia legii și apărarea statului de drept sunt pilonii fundamentali ai consolidării oricrei societii democratice, acum este cearii mele. Este convingerea mea, a guvernului României și a tuturor celor care împreteiesc valorile democratice. Din aceste considerente-i având în vedere convingerile noastre comune, me adresez dumneavoastră, domnule președinte, în lectură cu un subiect care preocupi îngrijorează opinia publică din România. Mă refer la o scrisoare atribuit Comisiei Europene. Datat 10 octombrie 2012, transmis Ministrului Justiei de la acel moment, doamna Mona Pivniceru, care conine 21 de cerine adresate de instituția european guvernului României referitoare la mecanismul de cooperare și verificare. Aceste cerine se regsesc și solicitri concrete directe, privind anumite cauze penale și anumite persoane cercetate penal pentru sevărirea unor infracțiuni de corupie i de abuz în serviciu, respectiv George Becali, Adrian Nestase, Erban Alexandru Berediteanu, George Copus, Tudor Alexandru Ioariu, Ion Dumitru, Decebal Straian Reme, Cetelin Voicu, Dan Voiculescu. Având în vedere relaia de parteneriat construit de România cu Uniunea Europeană, relaie bazat pe transparență și încredere, vă adresez, domnule predinte, rug mintea de a clarifica aspectele de fapt și de drept cu privire la documentul în cauză. Este esențial pentru colaborarea noastră instituională pentru consolidarea funcționării justiției în România le lemurim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituional, dacă este singurul document de acest fel, de natur se aduc ingerine în funcționarea justiției și separaia puterilor în stat. exprim convingerea că în scurt timp, prin implicarea dumneavoastră direct, vom avea posibilitatea să ne legem raiunile, motivele, și criteriile care au stat la baza întocmirii de către reprezentanții Comisiei Europene a acestei liste nominale, modalitatea în care informaile solicitate, i obinute de către Instituia European au contribuit la analizarea ei, mai ales, la evaluarea progreselor înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Consider ce se impun clarificări urgente, domnule președinte, jundier, cu atât mai mult cu cât la solicitarea mea Ministrul Justiției, domnul Tudor Toader, m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerine imperative autoritilor române de ce Comisia Europeană a constituit o practic repetat. Sunt ferm convins că răspunsul dumneavoastră va include detalii relevante, și utile, care să ne permit, în continuare, Obinerea de rezultate semnificative în cadrul MCV, întemeiate pe valorile respectrii democraiei, statului de drept, drepturilor și libertilor fundamentale ale cetanului, într-o societate caracterizată prin lipsa urichei discriminări, justie, dreptate, adevăr egalitate în drepturi. Am încredere plin în meninerea unui dialog efectiv, echilibrat și eficient cu dumneavoastră. În urma ceruia statul de drept și justiția din România să fie mai puternice și mai bine consolidate în spiritul principiilor și valorilor europene care ne unesc. Din considerentele menionate mai sus și având în vedere progresele făcute de România în domeniul justiției, subliniez din nou, domnule preedinte, ce se impune ridicarea mecanismului de cooperare și verificare pentru a îndepărta orice urmă de îndoialii pentru a nu afecta credibilitatea relației noastre de parteneriat. Vă rog să primi, stimate domnule predinte, considera ea mea deosebit.